cyklisty či na koloběžkách a neumožňovali jim přejížení přes přechod. Může dvěk situaci, kdy řidič dobré víře pustí tohoto cyklistu a z druhého pruhu je sražen dalším vozidlem.